Це називається не шалума, а сфера. Вона захищає поліцейською. На стадіоні локомотив у Хмельницькому свято для дітей та їх батьків. Настільні та спортивні ігри. Музика так відзначають день родини. Сином із донькою прийшли сюди. Угу. На святкування ми живемо поряд, і нам тут зручно, бо є дуже велика територія і є місце для просто для гри для дітей. Хмельничанка Юлія прийшла на свято з сином Марком. Часто тут гуляємо і живемо недалеко. Тому ми тут гуляємо. Ості будь-які заходи ми завжди приходимо. Спілкуємося всі діти, всі мами спілкуємося між собою. Дозвілля для дітей організували працівники спортивно-культурного центру Плоскирів, розповідає його представниця Ольга Шевцова. Міський центр по роботі з дітьми та підлітками. Хмельницька обласна бібліотека для нацтва та управління патрульної поліції Хмельницької області. Організували таке спортивне свято до Дня родини. Запросили усіх бажаючих, щоб батьки разом з дітками могли долучитися до наших активних Будуть і настільні ігри, і спортивні естафети. Наш спортивно-культурний центр «Плоскирів» проводить багато різноманітних заходів. Це і майстер-класи, і такі спортивні розваги на свіжому повітрі. З початком військових дій до наших постійних відвідувачів додалися і відвідувачі, які переміщено внутрішні особи, які приїхали в наше місто. Хто буде киметати? Посерединці тримаєш спис, робиш замах і чим далі кидаєш – це метання спису. У літній період міський центр пробуті з дітьми, як правило, систематично залучає діток до перебування на свіжому повітрі, до спортивних активностей. Вікторія Задорожна – працівниця Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва. На святі зацікавлює дітей іграми та книгами. Привезли з собою настільні ігри, які мають зацікавлювати нашу молодь. Також привезли з собою цікаві книги. Граємо, розважаємо і запрошуємо до себе. Кілька локацій організували хмельницькі патрульні, розповідає начальниця відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції області Ганна Стримбіцька. Тут ми розповідаємо діткам про правила дорожнього руху, адже у нас зараз літо. Діти багато перебувають на вулиці, рухаються, проходять через дорогу. Ми їм роздаємо лисівочки про правила дорожнього руху, саме їзди на велосипеді. Вони можуть себе спробувати в ролі регулювальника. Їм це надзвичайно подобається. Таким чином ми ще й вивчаємо правила дорожнього руху. Діти можуть поміряти спецзасоби поліцейських бронежилети, шолом і щит. Ми розповідаємо про роботу патрульної поліції, куди дзвонити, якщо виникла така необхідність, як ми відпрацьовуємо виклики. Вони можуть включити сирену, поговорити в гучномовець. Також на святкуванні Дня родини пропагують здоровий спосіб життя, каже представник Хмельницького центру здорової молоді Максим Павлов. Займаємося пропагандою здорового спосібу життя. А -а -а. Сьогодні долучилися, як інформаційно да, роздаємо флайера. Є там телефон також довіру, куди ж можуть залучити повертатися залежні люди, також їх родичі. Надія Куриляк, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.